بصراحه لم اكن المرشحين لتسيير هذه المائده المسيرة المباركة، وإنما بالنظر لتعذر وصول الأستاذ المهدي السباعي الإعلامي لأسباب شخصية، ورطتني أختي إيمان إجباري لتسيير هذه الجلسة ولكنها ورطة جميلة، طبعا نرحب بجميع الحاضرين وأخص بالذكر رئيس جمعية منتدى التنمية والبيئة والمسرح سيد مصطفى البنوني، رئيس جمعية مناطق القصر الكبير للتنمية الأستاذة إيمان إجباري، كما أشكر لكم حضوركم جميعا وأتمنى أن تكون هذه تكون هذه المائدة المستديرة نافعة ومفيدة للجميع. طبعاً لا احد يمكن اهميه التنميه البشريه المستدامه باعتبارها عمليه شامله ومتكامله بما تتضمن كل الجوانب الاقتصاديه والجوانب الاجتماعيه والجوانب الثقافيه والبيئيه وفي هذا القطار تندرج موضوع هذه الندوة المباركة وهو التنمية المستدامة في عملة العرائش والمؤهلات والعراقيل تحت شعار الفاعل جمعوي للمجتمع المدني في حوار الشأن المحلي، ولا أحد يمكن كذلك ما للفاعل المحلي ولمنظمات المجتمع المدني من دور ولكل الفاعلين والمتدخلين من دور أساس في في تنزيل بنود التنميه المستدامه على ارضيه الواقع، ولهذا عندنا امامنا او يحضر معنا الاساتذه المتدخلين في هذا اليوم الدراسي، وقبل ان اعطي الكلمه للساده المتدخلين، نعطي الان كلمه ترحيبيه لجمعيه منتدى البيئه والسينما والمسرح، وهذه الكلمه التي سيأتي سيتفضل بإلقائها علينا الاستاذ محمد مصطفى البيولي، فليتقدم مشكور.